В обласному центрі останній путь» провели 26-річного капітана з Хмельницького. Три нові реанімобілі придбали меценати для лікарень області. Хто отримав та чим оснащені. Перше підняття українського прапора у Бахмуті – історія загубленої картини. Провести 26-річного капітана Олександра Дмитрака останній путь» прийшла родичка загиблого Тамара Дмитрак. Вибір дороги військового, його був осознаний. Хотів тільки бути військовим, якось два роки назад з батьком сталася трагедія, інфаркт, І от ми зустрілися, він приїхав. Я кажу, Саша, ти не жалкуєш, ти ж одразу після училища пішов на передову, тоді на напас. Він каже, ні, там моє місце, хтось має захищати батьківщину. Прийшов АТО, він має нагороди, дуже добре себе зарекомендував, ще в училищі, коли вчився.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 Саші в роту, а вже особисто зустріч він тоді виконував обов'язки е е командира батальйону, його декас, тим -тим тимчасово, а вже після першої атаки ми як, вже зустрілися на позиції на, на сліпому. це десь десь було.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 Сім'ї я не знаю ні одної, хто там був, і хто там живе, і жив. Удар був великий, звісно, Такий глухий, глухий удар, так як ванну кинув хтось, от, і взяв і гепнув, а більше я нічого не чула. На коридорі не було ні газу, ні світу, і сирени не було, і це бахнув.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 19 січня на Бахмутському напрямку Донецької області загинув Сергій Гончарук. Герой народився 22 серпня 1981 року в селищі Старосинява Хмельницької області. Цю інформацію підтвердили у Старосинявській селищній раді. Сергій Гончарук навчався у Старосинявській середній школі. Згодом закінчив професійно-технічне училище в селі Голосків. Працював за кордоном. З початком повномасштабної війни Сергій добровольцем приєднався до Збройних сил України.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 І це то саме, що пацієнт практично знаходиться в реанімації. Ще один реанімобіль класу це на базі Сітроен Джампер поїхав до Дунаєвець. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий Суспільне новини, Хмельницький. У Хмельницькому обласному художньому музеї проходить виставка картин бахмутського художника Сергія Садчикова. На одному з полотен будівля повітової земської управи Бахмута, розповідає завідуючий відділом Бахмутського краєзнавчого музею Ігор Корнацький. За його словами, тут у 1917 році вперше на Донеччині підняли український прапор. Це був час, коли після більшовицького перевороту в Петрограді Українська Центральна Рада проголосила, Українську Народну Республіку своїм третім універсалом. І, власне, відгуком на цю подію стало визнання влади ОНР Бахмутською, повітовою земською управою і підняття українського прапора над Бахмутом. Ігор Корнацький розповідає, російські війська майже знищили цю будівлю під час повномасштабної війни. Евакуюватися до Хмельницького через вторгнення змушений був і сам Ігор Корнацький. За його словами, тут, серед картин, немає ще однієї – перше підняття українського прапора у Бахмуті. Ми пам'ятаємо, як художник працював над нею, цікавився костюмами того часу, військовою формою, то, що Там досить багато персонажів на картині, кожен з яких представляє певну версту населення. Через повномасштабне вторгнення Росії автор картини, 72-річний Сергій Садчиков, евакуювався до Німеччини. Телефоном він розповів, що доля полотна невідома. Каждаємо, вона залишилась <праць> там. Я розумію, що зараз уже це неможливо. І тим більше, як, якщо як місто захватять, то я думаю, що його можуть знищити. Якби був транспорт, я мог би там більше взяти. Захватив те, що в сумку влізла, там навіть ну, документи, це зрозуміло, там кої-який одяг. Художник розповів, намалював роботу на весні 2021 року. Там на криші цього здання військові знамя встановили. Я намалював стену, оця площа перед цим зданням. На першому плані люди, тобто, що були на мітінги. Ну Там різні були такі відчуття у цих людей, хто був в захваті, хто був ну, равнодушний. Вона розміром 1,5 метра на метр. Картина невелика, це я на халстів масляними фарбами малював. Завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею Антоніна Мальничук каже, предмети мистецтва з гарячих точок України евакуювати допомагають волонтери. Вони врятували й ці картини з Бахмуту. Тут представлені роботи бахмутського художника Сергія Садчикова, які він в 2000 році отримав премію «Людина року в Бахмуті», тому що саме зображав він роботи старих будівель. Ці роботи в більшості своїй змальовані з натури. Навіть дві світові війни не зруйнували більшість будівель так, як зараз нищиться. Вони росіянами, їхні тактикою випаленої землі, тому можливо, що саме ці роботи, можливо, по ним колись і буде відбудовуватися місто. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільна новини, Хмельницький.